בואו נפתור כעת בעיה מעט יותר מסובכת, העוסקת בתנועת כליה דו-מימדית. בבעיית זאת, שיגור הכליה יתבצע מעל, מעל במה, מעל פלטפורמה כלשהי. אז נצייר אותה כאן, והכליה ינחת על במה אחרת. אז בואו נוסיף פה בסרטוט, נגיד כאן, בוורוד. אז זה כך, שירה יותר uh, מתקן שיגור שלנו, שממנו יוצא הקליה. נסמן פה, פה נסמן את הזווית. הוא ישוגר מתותך, אז נסרטט זאת כדי שיהיה ברור ב-100%. אני אולי אעבור זה עוד פעם. אז יש לנו כאן במה, ועליה תותח. הזווית הזאת כאן היא חמישים ושלוש מעלות, והכליה יעזוב את לא במהירות של 90 מטר לשנייה. 90 מטר לשנייה. נרשום. רק כדי לקבל מושג מאיזה גובה התבצע השיגור שלנו, מלא התותח מטה לנקודה הזאת, הגובה הזה מסומן כאן ישווה ל-25 מטרים. 25 מטרים בקו איפה שהסימון. ונגדיר כי הגובה הזה כאן, של הבמה השנייה, שווה ל-9 מטרים. 9 מטרים. כלומר, למעשה אנחנו משגרים מגובה 25 מטרים. אנחנו יודעים כי בשיעור הקודם, למרות שסורתת תותח, אנחנו כהכלי השוגר מתוכו בגובה 0, וכיון אחת שוב, בגובה 0. במקרה זה אנחנו מניחים כי הוא מגובה 25 מטרים. ברגע בו הקליה עוזב את הלואה, והוא מתחיל להעט, לפחות בכיוון האנכי. ממש ברגע בו הוא עוזב את הלואה, אנחנו מניחים כי הוא לא ינחת חזרה באותו גובה, הוא ינחת בגובה אחר. בסדר, כיצד ניגש לפתרון הבעיה הזאת? הדבר הראשון שתמיד כדאי לעשות הוא לחלק את וקטור המהירות לרכיביו. האנכי והאופקי. ברכיב האנכי נשתמש כדי לחשב כמה זמן הוא יישא באוויר, וברכיב האופקי נשתמש כדי לחשב בעזרת זמן השאייה באוויר, לאיזה מרחק הוא ינוע. גם במקרה זה מניחים כי התנגדות האוויר היא זניחה. נתפסס על מה שנעשה בשיעור הקודם. אבל גם בשיעור זה נעבור על כל השלבים. אוקיי, אז נסרטט את הווקטור שלנו. הנה, האורך כאן יהיה 90%. הזווית كان זהו וקטור המהירות, והזווית תהיה בין, בין ה... נסרטט את הרכיב האופקי, אז הוא ייראה כך, הנה, זה הרכיב האופקי, והרכיב האנכי ייראה כמו זה. הנה, נחליף צבע אולי, לא, הנה, ככה. עכשיו זה הרכיב האנכי של הוקטור, מה יהיה הצד הזה ממש كان מה יש לנו כאן, טוב, זה הצד הנכדי. אנחנו יודעים מיתר קומיתר כי סינוס הזווית מול יותר, סינוס הזווית מול יותר, נרשום סינוס של הזווית 53 מעלות שווה לגודל של וקטור המירות. זה אנחנו כבר יודעים. אוקיי, okay, אז יש לנו כאן, הנה, סימנו את זה ככה. נציין על ידי Y תחתית, כי זה לכיוון Y, זה לכיוון האנכי. חלקי הגודל של היתר, חלקי הגודל של הוקטור המקורי. והיא נכפיל את שני הצדדים ב-90, נכפול פה עכשיו בשני הצדדים, נקבל כי הגודל של הצד הזה, הגודל של הצד הזה שווה ל 90, 90 כפול סינוס 53, וכעת אם נעבור לרחיב האופקי, הצד האופקי הוא הצמוד לזווית, קוסינוס זה הצמוד חלקי היתר, נכון? ונרשום פה, כלומר הצד האופקי של המהירות, נסמן אותו ברחיב לכיוון X, הנה חלקי היתר, חלקי 90. אז יש לנו כאן, זה קוסינוס של הזווית. קוסינוס זה הצמוד חלקי היתר, זה הגודל הזה, חלקי 90. נכפיל את שני הצדדים ב-90, ונקבל את הרכיב האופקי. נכון? כמו שעשינו קודם. 90 כפול קוסינוס 53. כיצד מכאן נחשב מהו זמן השאייה באוויר? נשתמש בראייה ואנחי להצורח כח. ב-ביקר שאנחנו נוט skim גובה ולא נוחה ל-ישתמש ש-בתיאנה יותר בסיסית מזות ש-אמרת לא משנה באיזה מירוט נתחיל. המירוט יהיה ב- גודל רק ב-קיבוץ כן? ב שאנחנו לא מתקדמים ל- גובה. מה ש-אפשר לעשותו להאזיר ב-נוסחה ש בשיעור יחדו ב-שיעור אולי ינקה, אותה ונדביק זאת, מעט יותר למטה, שנוכל לראות, נעתיק, נדביק, ונמקם את זה בדיוק כאן, ניתן להשתמש בזה. ידוע כי ההעתק שווה למהירות ההתחלתית, ואנחנו עוסקים כעת בהרחיב האנכי, כפול לשינוי בזמן, ועוד התאוצה כפול לשינוי בזמן בריבוע חלקי 2. כיצד מכאן נוכל לחשב את זמן השאייה באוויר. מהו ההעתק אם אנחנו מתחילים בגובה של 25 מטרים ומסיימים בגובה של 9 מטרים? במהלך המסלול של החפץ באוויר, ההעיתק כלפי מטה שווה ל-16 מטרים, נכון? 25 פחות 9, 16, 16 מטרים. דרך נוספת לחשוב על זה, ההעיתק שלנו בכיוון ההנחי ישווה ל-16 מטר, אני ארשום כאן, מינוס 16 מטר, ברור בגלל ש-25 פחות 9 שווה ל-16, את הנתון הזה ניתן להציב בנוסחה שפיתחנו בשיעור קודם. אז מה נקבל? נקבל מינוס 16, בשלב זה לא נכתוב יחידות משיקולי מקום ושמירה על פשטות. אז מינוס 16 שווה ל... למהירות ההתחלתית, ואנחנו עוסקים כעת רק במימד האנכי, נכון? אז נרשום. זכרו הערך שלילי בגלל שההיתק הוא מטה. אנחנו מאבדים גובה. אוקיי? Okay. אז נעתיק אותו לפה, 90 סינוס 53, שנייה, נרשום את זה ככה יפה, בוורוד, 90 סינוס 53, כפול השינוי בזמן, דלטה T שווה, ועוד התאוצה הנובעת מכוח הכבידה פועל חפצים בנפילה החופשית, התשובה ל- מינוס 8 נקודות 8 מטר לשנייה בריבועה. יותבע אנחנו מחלקים זה ב- 2, מקבל מינוס 4 נקודות 8 מטר לשנייה בריבועה. זה שאנחנו קנה זה. כפול דלתא t בריבועה, כפול דלתא t בריבועה, כפול שנו יזמנת בריבועה. כיצד ניתן לفترו משהו כזה? לא ניתן א예 פשוט לבודד את t ולفترו. יכול להיות שמעבר לזה, אם יש מדובר א Canal הדרך לפתור היא להעביר את הכל לאגף אחד של המשווה. ואז או לפרק לגרומים, או מה שמתאים יותר במקרה הזה, להשתמש בנוסחה הריבועית, אשר הוכחנו אותם בשיעור אחר, ואנחנו מקווים כי רכשתם כבר את האינטואיציה בשבילה. כדי לפתור באופן מעשי עבור הזמן, כאשר נתון שההיתק בכיוון האנכי הוא מינוס 16 מטר, כן, נקבל שתי פתרונות, האחד יהיה שלילי בזמן, כלומר, איזה זמן בעבר, למרות שיש כאן מינוס 16 מטר. לפתרון זה אין שום משמעות כאן, לכן אנחנו נבחר בערך החיובי כאן. נארגן ונשים את כל זה באגף אחד של המשוואה. זה יקל לנו לפתור, נוסיף 16 לשני האגפים. באגף נקבל 0. ובאגב 0 שווה, נרשום זאת בדרך המסורתית בה אנחנו רגילים לראות את החזקות הגבוהות, נרשום ראשונות, כלומר 4.9 כפול דלתא תי, דלתא 90 53 נכון, כפול לפרש הזמן, ואז פלוס 16. נוסיף פה, פלוס 16, כל זה שווה ל-0. ושוב, כל זה משוואה ריבועית, אנחנו יכולים למצוא השורשים. השורשים יהיו במונוחים של Δלת-T, נפתור עבור Δלת-T בעזרת המשוואה הריבועית. יש לנו Δלת-T, נכון, דלת-T, ואם כל זה לא מוכר לכם, עברו לנושא ברשימת שלנו. תתרעננו על זה. בנושא המשוואה הריבועית יש לכם שם הוכחה מאיפה כל זה נובע, כל זה פה שווה למינוס b, b זה העבר הזה כאן, הוא המקדם של דלתה t, נכון? אז מינוס 90 כפול c נוסחה 53, נרשום כאן את הנוסחה הריבועית, לאלה מכם שאינם זוכרים אותה, אז הזדמנות להתרענן. מה שעלינו לפתור זה a x בריבוע ועוד b x ועוד c שווה 0, והשורש כאן הולך להיות מינוס פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4ac, כן? כל זה חלקי 2a, אלו הולכים להיות ערכי את המשוואה הזאת. זה מה שנעשה כעת, אז זה הערך של ב. נכון? ונחשב מינוס b, מינוס b, ועוד או פחות פליס מינוס, כי זה כמה שאנחנו מחפשים רק את הערך החיובי, כדי שנקבל רק את הפתרון החיובי, נפסול אחר כך מיותר. אני משיך, P בריבוע זה הגודל הזה בריבוע, 90, סינוס 53 בריבוע, פחות 4 כפול A, שווה ל-4.9, כפול C, השווה ל-16. אוקיי? Okay? נרשום, נרשום את זה כאן, 4 כפול, מינוס 4.9 כפול 16. כל זה מתחת לקו השורש, ואת כל זה, פה אנחנו מחלקים ב-2a, ו-a שווה ל-4.9, ל-4.9, אז 2a שווה ל-9.8. כעת נעזר במחשבון כדי לחשב את ה... שינוי בזמן, ונתמקד רק באפשרות החיובית. נשאיר לכם לחשב את האפשרות השלילית, ולראות כי תקבלו ערך שלילי של שינוי בזמן, וזה ממש לא הגיוני. לכן אנחנו מתמקדים רק בערך החיובי של השינוי בזמן שנקבל, עבור אתק של מינוס 16. אוקיי, מחשבון. בואו נצא את המחשבון. נבצע את החישוב בזירות. ננסה לשים לב שאנחנו מעתיקים הכל יפה לתוך המחשבון המדעי, ממלא צ ממלא צ גבש יאלח אמ אחד כזה זה בבית ואין לא בתה אפשר ימצוע גם באינטרנט תחנה כזה הזה של מחשבונ ממדאי אנחנו ניספוא תנסחה כמו שכתוב לנו אז נתחיל לפורק כל יפה שני מספרים פורא שליליים כמובן מיתבטלים אז זה לא משני אפשר אנחנו גם בלי אמינוס נסימקן כן, אנחנו עושים את שניהם חיובי, זה לא משנה, וזה מבטל את כל השורש, כלומר, השאיר לנו המונה הזה כאן, נחלק זה ב-tation.8, את כל המונה שלנו, מה שחישבנו, נחלק עכשיו ב-tation. שנייה, יש לנו פה שגיאה, אמרנו כאפשרות החיובית, תיתן לנו הזמן החיובי, כן, אבל כנראה שטעינו, כי כאשר לקחנו את הגרסה החיובית פה למעלה, במונה, קיבלנו 2.14 חיובי במונה, אבל כעת יש לחלק במינוס 9.8, ונקבל ערך שלילי, וזה לא הזמן שהיינו מעוניינים בו. כלומר, אנחנו מחפשים את הזמן כאשר כאן יש ערך שלילי. אז נחשב מחדש ונעשה זאת עם הערך השלילי. כן? נחזור מעט במחשבון, נחליף את זה במינוס a, במקום פלוס, כן? נשנה פה למינוס. נסתכל על ערך השלילי, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר זמן חיובי. אז החייב יש לנו ערך שלילי במונה, שזה בדיוק מה שרצינו, קיבלנו את התוצאה. המונה הוא בעל ערך שלילי, ונחלק אותו ב-9.8. לשום חלקי מינוס 9.8. נקבל, אחרי שנעגל מעט, 14.89 שניות. הגרסה החיובית של דלת-T היא 14.89 שניות. מסתבר שההנחה הראשונית שלנו לגבי הגרסה החיובית הייתה שגויה. בגלל שיש לנו ערך שלילי במחנה, צריך שגם המונה יש שלילי. רק אשר המונה שלילי, כל הביטוי יהיה חיובי. נסכם, קיבלנו זמן חיובי של 14.89 שניות. נפתור כעת, נפתור כעת לגבי העתק האופקי, למרות שהשיעור כבר נעשה ארוך, אבל בואו נסיים רק עם זה. הזמן השיעה באוויר הוא 14. 89 שניות, כן, מה שמצאנו עכשיו. לכן אם נחפש את שלנו, מה שאנחנו רוצים למצוא, אז הוא יהיה זמן השאייה באוויר כפול המהירות האופקית הקבועה. אז את זה כבר מצאנו את האופקית הקבועה. אם נרצה לחשב כמה רחוק על ציר ה-x החפץ ינוע, נכון, כמה רחוק פה על ציר ה-x הוא זה, אז כל מה שאלינו לעשות זה להכפיל את הזמן הזה, קודם, כפול המהירות האופקית הקבועה, כפול זה 90 קוסינוס 53, נרשום כאן, ונקבל 806 מטר, היתק הזה כאן שווה 806 מטרים. נרשום ונסיים.